Moikka kaikki, siellä kotona. Nyt on kirjallisuusvisan vuoro. Seuraavaksi tulee näkymään joukko suomalaisia kirjailijoita ja tekstin katkelmia heidän teoksistaan. Kirjailijoita on viisi ja teoksia on kuusi. Joltain kirjailijalta on useampi teos ja taas useampi lainaus samasta kirjasta. Sinun tehtäväsi on tunnistaa kunkin katkelman kirjoittaja. Koita arvata myös kyseinen teos. Vastaukset Tulee näkyviin videon lopussa. Onnea tehtävään! Kirjailijat ovat Sakarias Topelius, Aleksi Skivi, Väinö Linna, Minna Kant ja J.L. Ruunebek. Runeberg. Seuraavaksi tulee katkelmat. Anna nyt ees pien suolsi lakka. Kun hiukko on niin kovasti. voit tuhanne paljon kiitoksia. Täällä oikea sotamies. Elää ainaski viiko. Mennyttä aikaa muistelen, niin mielelläni vielä. Niin moni armas minulle viittaa siellä. Ken seuraamua retkelle nyt Näsi järven rannalle. Semmoinen laki ja semmoinen järjestys rikkaan nostetaan, köyhiä puoljataan, laitetaan pauloja eteen joka haaralle. Rikkaita laki suojelee ja meitä vainoo. Ja meidän pitäisi vain olla nöyriä ja toteella. Kolmen tunnin päästä lähdetään ne, joilla ei ole valkoista nenäliinaa hankkikoon sellaisen. Voimallinen tahto vie miehen läpi harmaan kiven. Punainen haltijatar antoi kummin lahjanaan pikkuprinsessalle suuren loistavan helmen, joka oli niin kaunis, ettei sen vertaista oltu ikinä nähty. Hyvä emäntä on talon kirkas aurinko, joka valaisee ja lämmittää. Loppo haansa, minkä jaksoi, mutta kun siitä ei mitään apua ollut, näki hän viimein parhaaksi lopettaa. Siinä oli katkelmat, seuraavaksi tulee oikeat vastaukset näkyviin. Alexis Kivi, Seitsemän veljestä. Sakarias Topelius, Adalmiinan helmi. Minna Kant, kauppalopo ja työmiehen vaimo. Väinö Linna, tuntematon sotilas. J.L. Ruuneberg, Vänrikki toolin tarinat. Kiitos sinulle. Toivottavasti oli hauskaa. Moikka!